Добро утро. 15 януари. Време за равносметка. Измина една седмица, както правих седмичното гладуване и мисля, че е време да си кажа резултатите. На 15 декември си поставих чаленж, как го наричат, да се пазва теглото или да падна от теглото ми, което беше 71,4 кг тогава. Ами, някъде се провалих. Тази да, сутрин измерих 74,4 кг, които са точно 3 кг над тези. Да кажем, че някои са вода, обаче като цяло тъглото е по-голямо, така че броиме го за неуспешно. И да не забравяме, че за този един месец имам над 15 дена глад. Дали това ме депресира? Абсолютно в никой случай. Амфицираме. Част от това тъгло е вода, част от това тъгло е мускул, но при всяко положение трябва да се върна нормално в 70 и малко, а, така че просто това нещо го приемах като ново начало. Толкова е за ежедневните тързания, сега поговорим с важните неща. А именно какво стана с седен-дневното гладуване? Единът след гладуването. Се съхраних много добре и нямах абсолютно никакви стомашни притеснения. Изявах 1 килограм пилешко месо, 300 грама сметана. Това беше в рамките на 7-8 часа. Не почувствах никакъв дискомфорт. Деня след за се чувствах прекрасно. Направих страхотна кръгова тренировка с супер много сила и супер много енергия. И на другия ден дойде големия срив. Пре следващите 6 дена Чувствах само две неща. Спеше ми се супер много, чувствах се супер безсилен и бех непрекъснато ладен. Глада мога да толерирам. Това абсолютно никога не ми е било проблем. Истинската драма при мен е когато липсва сила. И това вече ме беси. Използвам това, за да започна ново начало. Съвсем символично, имам чисто нови ръкавици. Старите вчера се скъсаха. И. Започвам да си възстановявам от днес, 15 януари силата и формата. Изводите от 7-дневното гладуване. Бихто го повторил. Никога. За кого е 7-дневното гладуване? Със сигурност не е за силовия дет. Това, което на мене ми се въртеше в глата е, че 7-дневното гладуване ще бъде нещо като едно тридневно гладуване на стероиди. Т.е. от него ще излезна по-силен, по-енергичен, по -по, -по, по по Всичко, което се случва с тренирането, не е нищо подобно няма. Не работят така нещата. А, не бих го препоръчал на силови атлети, бих го препоръчал на хора с наднормално тъгло. Даже хора с наднормално тъгло, след като се адаптират към мазно, бих им препоръчал две седмици, три седмици, един месец го моля да направят. Според зависи колко им е наднормено тъгло. Но да кажем, ако... Ти на 20 си тежал 70 кг, в момента тежиш 130, 140. Съвсем спокойно, можеш да го един месец, регулирай си теглото. Да, ще се почувстваш после да слаб, ще се почувстваш малко с ниска енергия, но това нещо ще го предотмогаш след една седмица и от цялата работа началото ще остане, това, че си отрегулирал теглото. Оттам нататъка можеш вече да започнеш да го поддържаш на същата граница. Продължавам ли с тридневните гладувания? О, да! В понеделник влизам отново в тридневно гладуване и започвам ново приключение. Какво е новото приключение ли? Един месец само на месо. Но преди това, без абсолютно никакви огрязения, утре ще се наплюскам с банановите палачинки на Надя и няколко бурканчета домашно сладко. Не спирайте се движите, не спирайте се предизвиквате. От всяко предизвикателство винаги излиза по нещо хубаво. Казвам ви чао и ще се видим в следващото видео. До скоро! 10 серии, по 5 повторения, с 90 10 по 5, с 80 10 по 5, с 70 Запавам ги всичките!